سینا مبارک نے جامع خزانہ بنایا اس سینا پاک اللہ تبارک واد نے اپنی تمام امانت محفوظ ہوگا اللہ تبارک وادی کلام مجید دے نظم اور الفاظ اس سینا مبارک تو بتایا آپ آئی اسلح تم تسلیم انہ کی کلاوت فرمائی عشق درد و سوز جس کی وجہ روحانی طور پہ بندہ ملائکہ تو ممتاز ہوں وہ درد وہ سور وہ مارفت خاصا نبی پاک نے سینے مبارک چمانت رکھ پھر کتاب اور حکمت یعنی کتاب اللہ معانی مطالب اور فهم وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ دسی مجمول بہور بن گیا سمندر مل گیا سارے کٹھے سینا باپ نظم پرانی ہوتی عشق رحمانی ہوتے ظہر آپ متسری خدا پاس نہیں نبی دنیا تو جانا قدرت نظام میں شامل سی اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک سینے تو امانت تو محفوظ کرنی تو شاہب کرام والے بہ کے کرام کا تیار ہوا جیڑے کئی ایسے مقدس لوگ جہ امانت دیا تین چیزوں سینے واپس نظم قرآن بھی کو نے یعنی الفاظ قرآن کا جنہوں تعلق عشق و درد و سوز جس نال انسان دفرشت دل... فرق بنتا ہے وہ عشق اور درد و سوز کی امانت وہ بھی اسی نے آ گئی اور کتاب و حکمت یعنی کتاب دے معانی مطالق کتاب دے معارف اور حکمت بھی سیانبارک بہتے صحاب سے سے ہے قرآن, قرآن سن ایسے بھی گی سن کہ جی نظمے قرآن الفاظ قرآن سن سینہ پاک محفوظ کر سکتے لیکن عشق درد اور علمِ نبوی جہ علم اور عشق فرشتے علم رکھتے ہیں عشق نہیں رکھتے درد نہیں رکھتے خیر ہے وہ اگلے دن پہلی بار بیان کیتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان سیدنا صدیق اکبر خلفۂ ارباں اور دیگر جلیل القدر صاحبہ کرام آپ علیہ سلاد والتسلیم دے سینا مبارک دیا تنیا مانتا معفول فرمائیاں حاصل فرمائیاں الفاظ قرآن بھی معفول فرمائے عشق مصطفیٰ جیانڈا اللہ ہے بابی نے ہوں تین چیزاں تین بن شک تلاوت الفاظ خران عشق مصطفیٰ یا عشق رحمان اور علم مصطفیٰ صلی اللہ یہ تین الگ الگ چیزاں بعد سینے میں جو جمع ہو جکری وکری فرکئیاں اج دو آ گیا وہ بہت ہی کٹ لوگ نے جنہ و تینے امانت آئی پہلا صحابہ ساب زیادہ سن اگلے آدار اچھا رشوت وہ کٹ سن پھر اسی طرح سلسلہ تقسیم جس میں ہوا ہے کوئی بن گئے الفاظ قرآن والے کہن لگتا ہوا. اللہ! کوئی بن گئے مستفا والے والے درد والے سوز والے ان لگ پایا سوفی درمیش کوئی علم والے بن گئے ان لگ پایا اولا یہ تین جمع بھی ہو سکتے نے دو بھی جمع ہو سکتے ہیں تینے وکھرے وکھرے بھی ہو سکتے ہیں بے شک صرف حافظ ہوئے مان یا حکام تو بےخبر ہوگی ہو, بے ہو سکتا ہے وہ ہافز قرآن بتر لگتے اج بھی ہو سکتا کہ حافظ بھی دی دولت عشق کی مارفت بھی رنگیا جائے لیکن آلم نہ ہو حضرت بازی گستامی رضی اللہ تعالی نو فرماندن میں ایک فقیر اللہ کا سن میں شریعت مسلے سکھا سا مینو اللہ کی مارفا جدائی جئی سال ہو گئی یہ کزیت انہوں نے فسال دا بن گیا درد ہے جستا لیکن شریعت کون سکھاندے سن با جلید گستانی مارفت درد عشق کی دولت کون سکھا سی وہ اللہ, اللہ فکری ہے <سؤال> دی اکثر مثال موجود، اللہ وسلم سینہ مبارک دی دیا خلاصہ میں نو لفظوں نو بیان فرمایا تیناچ آ جان گیا اور نبی پاک یعنی کا اظہار پہلا ہوگا سکی ہم دوسرا بھائی محمد کتاب بابا نے سبحان اللہ حقیق ویسیا حضمت و شان شیر اسلام اسلامہ والا مفتی محمد بدلیا سال سمجھ اللہ تعالیٰ نے روحانی کمالات گیا نا صورت شکل بناوٹ محسوس ہو جاتی ابھی لیکن باطنی جو کچھ ہے باطنی دو چیزان کی کمالات کر لا ہیں باطنی کمالات کردیا باتری کمالات ایک عقل اور ایک دل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 تزکیے اور عشق کا تعلق دلان دماغ دل, دل, دل, دل روح لطیفہ ربانی دماغ آنے صحیح ہوماغ ماشاء اللہ بہت زیادہ تگڑا دماغ کا بند تا کر کے چند دن پرانے الفاظ یاد کرنے کا تعلق ہوا دماغ اچھا بہت اچھا علم بن گیا چند دنوں چند سالم بن گیا علم کا تعلق کدھر ہوا دولت حاصل کرنے عجیب گل اطا کا نگاہ رکھد ہر جملہ انشاء اللہ ایک عجیب و غریب فائدہ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 کپڑے साफ کردیا کئی چیزاں نکلیاں لک... اج کل گلیچی نکل آئی فلانی شہ تاکہ کپڑا صاف ہو اے دل کا ملکار قدرت آ اسکتے درد آخ دیں یہ دل ساف اندر اقبال فرما اکلو دلو نگاہ مرشد اولی ہر اکلو دلو گردائے سما بڑا سمجھدار تھا تاریخ نے اس کو دوسرے نمبر یا تیسرے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ ڈال دیا ہے لیکن کمال ہے اس کی گئی ہاں ہاں اس دور کے دانش فر اس طبقے کے اس کے قدموں میں نظر آتا ہے فرماتے ہیں اکلو دلو نگاہ سمجھو نگاہ شمر یہ نگاہ نہیں وہ تو نظریہ ہے قوت فکریہ ہے سوچ جی سوچ دل اور بال فرم مرشد اولی کیا عشق نہ ہو تو شر این بت کا دسبر اکلو دلو نگاہ ہکا مرشد مجنی ہے اکلو دلو کا مرشد او ایش اشتر... اشتر... اشتر... نہ ہو تو شی بدھ کا بلا ایک سبل ہو رہا اور ایل سکتی سوستر... اپ دل اور نگاہ کو جس میں سیدھے راستے پہ ڈالنا ہوتا ہے وہ عشق والے صرف آل سوچت نہیں جو ہے میل کی عملی عشق لہذا اگر یہ نہ ہو تو شریعت والے دین والے علم والے وہ بچارے بت قدر تصو رات میں تو رہتے ہیں لیکن روح دین سے فارغ ہوتے ہیں وہ اسلام کے بے وقوف دوست بن جاتے ہیں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 اقل نہ بھی علاج کر کے سیدھا کر لیں قوت ندری کے فکری کا علاج کر کے بھی سیدھا کر لینک دشک دل کا علاج کر کے بھی کلو بہن زیدہ پنچے لوگ یہ فکیر لوگ عشقا پن مکا لینا فرمائی غور نا میرا موضوع یہ سی کہ وارث ہی نے میں سے عظمت پر اونچے نشارے کو آفر بھی وارث عالم بھی وارث سوفی وارث اور چوتھی ات میرے لیے چرا گئی حاکم بھی بارت کیونکہ سونا ڈبی ہاکم بھی, ہاکم بھی تو ذکر الادا کیوں نہیں اس واسطے نہیں کہ تین تو بغیر حکومت ہوں تو بغیر ہوگی تو چال ہی ہوتی سمجھ نہیں لگی یہ تعلق یعنی تلاوت نگم خورن الفاظ خران علمِ نگم علمِ خوران اس دا تعلق کہ اقل لال عشق دار دل لال اے دسو سارے بدن کا بادشاہ کیوں سونے نبی نے فرمایا الفیکٹ فر جا سکتے بار اقلب مال کو آزاد یہ تمام آزاد کا بادشاہ تے بادشاہ دے یعنی آزاد بدن کے اج ذاتوں جہا بادشاہ سارا اس بادشاہ دینا اس ذات بادشاہ دے بادشاہ دے عشق دل بادشاہ دینا عشق بادشاہ کا تل لگے اور ج دل سارے بدن کا بادشاہ ہے. اقل بھی ادے تو اے بادشاہ اس نال تعلق رکھنے والا دی کیفیت خاص جس واسطے اللہ نے وہ عشق بادشاہ اقل ولیم دل بادشاہ اقل وزیر ٹھیک ہے ہن وزیر رکھا گیا علم لف واسطے رکھا گیا اُس ذاتی شفتلی اتلی ہوں ادھر وہ علم والے ایک ہو گئے دل والے سمجھ عالم وزیر اللہ د فقیر بادشاہ جدر ملی مروڑ دے وزیر نادشاہ پیچھے ترنا پہنا کر کےقیر پیچھے ٹورنا پہ انیب سے نظر ہوں سدکے جانا سڈا پیر ہو پاک پاٹ میرو آپ تشریف لے جا رہے ہیں دن دن کے سر روخ گل لگا کیونکہ دل سے بادشاہ آپ نے مریداں ہجوم کثرت ہجوم جا رہے یا خیال آئے سارے میں ملر گئے سرکار کلے رہ گئے اس دل خیال آیا سارے نکل گئے کلر گئے من کچھ روک ہے سب جانے سرکاری کلر فرمانے جب تر آیا ٹھیک میں فورم جگہ کر در سوچے پھر کٹھا کر لیا آپ فرمان لگے دو اگلا چاہے <Damon> <bloody tUTAK> الگ نشان ہے نا کل کوائے جس کا دل قبلہ کبلا ہوں نا شانہ آئی نہ لگے تھے پونگل جد پہلی سوچی میں ادھر میں فرسک تعلیم نال اکل نال تعلیم دینا شوکھا ہے عشق دینا مدرسے بچہ نے لیکن مدرسے یہ گم نام آدھے سبق یاد ہوئے چھپی ادھر یاد ہوئے بہ جا ہو نہیں کسی خاتے نہ بنے توجہ نہیں فرمائی الندر مال فرماؤں گا دو چیزاں علیحدہ علیحدہ کروائی एक ایک ہے دل کی خرابی ایک ہے عقل کی خرابی ایک ہے دل کی معموری ایک ہے عقل کی معموری اقبال نے ایک بڑی لطیف سی گل کی وہ سنان لگا فرماندہ برا نمان برا نمان ذرا آزما کے دیکھ برا نمان مرا آس لا دل کی سر سیرت کی سب گل کرنا سمجھ لگی گل برا نمان میں لڑی جی میری نمان کے خرابی معموری اکل چلا اکلے بندہ دور گھٹ گیا صوفی ہیں وہ تیز کرنا ہو رہی دل نو آباد کرنا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 محبت سبب درد دے پیدا ہو لیکن علت علت نہیں فراق ماں چ محبت ہے اولاد دی یہ پتر جدا ہو جاوے تے پھر ماں چ محبت درد پیدا کر دیتی ہے پھر درد, درد, درد دے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گیا کدیاں آسو بگے چہرہ پیلا پی گیا ہر شہ بن لگ پی چیتا نہیں ریال ہو جانی جس میں درد پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے بماری بماری نور کر لب د پھر وہ آدھا ہوں درد کا علاج لبا وہ ہوں وشال ملاپ تو شوقِ مثال پیدا ہوا شوقِ وشال پیدا ہوا تو شوقِ وشال کی وجہ سے پھر شوق طلب پیدا ہوا تو شوق طلب جب پیدا ہوا تو طلب پیدا ہوا طلب پیدا ہوئی تو, تو, تو, تو طلب کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے تو راستہ شریعت مصطفیٰ رسپیک تیار کر کے تک جا پہنچی ایک درد پیدا ہوا ایک درد نے یار تک جا پہنچایا کوئی جب درد دہلی پیدا ہو ہے نا یہ درد ہوں نبی کے شریعت کے رستے نبی تک پہنچا دبی کے فالے تک بھی پہنچا د کر کے اللہ فتح ہی رب نو پا کے بیٹھا ہوا تو سمجھ آئی نہیں حقائق دی ترتیب سے ویکو جی بڑی سونی فراق سے درد پیدا ہو درد سے شوق وسال شو کے وشال سے شوق طلب شوق طلب سے طلب طلب سے وثال. لیکن ہمیشہ طلب کے لیے کیوں راستہ ہوتا ہے بے شک, بے شک. اور پتہ لگ گیا کہ شریعت کی لوڑ کیوں ہے فقیر شرح تو باہر کیوں نہیں جانا فقیر کیوں شرح باہر نہیں جانا آر فر فرما رسا پاک نبی میں سوچا شاہ شاہ فرما دفاع مدرسہ فراہ براسر سا ایک چشمہ انہیں گھر بنایا چشمہ بنایا درد بیماری ہے لیکن وہ بیماری ہے اس یار تک پہنچا دے جد تک پہنچنے ساری بیماری ہر بیماری بندہ آتا ہے کیوں بتا اس بیماری نے تک پہنچانے جتنے پہنچتے ہیں ساری بماریاں صرف دل میں صاف کرنے کا رستہ کرنے میں موٹر وے ہاتھ سبحان اللہ سوچنا رستہ عشق سے درد ہوئے بہت ہی چھوٹا گیٹر بہت سنسان وغیرہ میں فکیری جا کر سمجھ نہیں اللہ شگا وگے لوگ اے جا تھے بہت وجہ ہے ملیکا فرشتے درد دولت تو خالی تک اے تکلی میرے نہ کر تکلی اے چپری گل سمجھنا والا چاہوں مولا رام بسر پڑی ہے باسری تو شو آپ فربت میں نے بز میں چو حت مل جائی اقبال جی یار سوچی پھر سوچا <تصفيق> کہ وہ پرداش بنے بانس تو بانسی بانسی بانس دا ٹوٹا ہوں بانس تو جدا ہوئی تے درد آ کی وجہ سے درد چھپ گیا جیو پتھر چکم اگ یا اج کل ماچس کی تیلی دگ چھپی دیست دی گئی دی دی. سبحان اللہ مسالہ لگا مسالے اگ ہے بانسری دو. کیوں دوں چدار لیکن اس سے کرنا اس سے دو کی سینے موریاں چاہیے دوسرا کوئی موہ چاہیے جہاں لے کے پوکے ویکے یہ آپ کمی روڈی ہے جگ نو کی روی کے کی آپ کی رو چیزاں چاہیے ایک سینا سینا نوریاں چاہیے دوسرا روح جدا ہوئی اس پروت دکھا دی وجہ جدا ہوئی تن دی فرشتے، اس مادی جسم تو خالی مادی جسم کی وجہ کفرت پیدا آئی درد ہر کسی کے کھلوتے چکے جا درد چھٹیا جی تیلی بچ ات چی پر سدار جدو دنیا دیا چوٹا مصیبت لگ دیا نیلیاں بوریاں پی کریں سمجھ جو ہے ہم تمہار بکر میرے کوئی سال ہی نہیں دکھ لے کسے ہر ایک دکھلو تصاوار فرمایا نفس مماث درد کی دولت ہر ایک چھٹی ہوئی اور صرف ظاہر ہونا سدمے سدمے تو بغیر نہیں درم درم درم درد نہیں بن ظاہر نہیں ہوتا بالوں رات ایسا مصیبت نے دکھ تکلیف آ جڑیا فلے نوار موہے سے لے جا کما لوم لکھا کو سنا بعد بادشاہ اگر یہ کہانی پہلی پہلی مولے کما روئی لکھی شکار کرنا شکار کردہ لوگ پہ بادشاہ دل پس گیا بیمار کے گئے لگ پیا وزیر آ جن بھی حاضر کری جب لوڈی کی واری آئی توجہ پتا لگا لوڈی لگو کسی ہوا سی خرید لوگ گئی او بیمار اپنی تھانے بیمار اپنی تھان سے بماری ودی وی ہو سیمن سنیا کی پر جیڑا بھی آیا ہے کوئی خیر آگیا شکتی کرم خانے اٹھ پائے ان شاء اللہ کسی نے آخر کی مطلب اپنے نظر والے ہوایا بادشاہ اس سدمے مخلوق تو گیا, خیال دروں ٹوٹ گیا خالق کر جڑ گیا جا مسجد بھی گائے مہراندار چیر سوا کوئی مہربانی پرو ہت لگ گئی سسرے ہف لگی کلابل فکیر اشارہ جا کوئی سمجھ گیا رب اولا شریف مولا نے میری فریاد سی دی اٹھے دیکھ اے لاس لگا لوگیابی انہوں نے قدم چنی جانے دل رکھنے فیم لین خاتم جا کے استقبال کیا گھر نہیں آ رہا سمجھ گیا دل, دل لے کے گھر آ گیا وہ فکیر کہہ دادشاہ دا خبر رب وی کرم ہو گیا تیرا تیرا دورو جلد دورو جلد لے گھر جا بٹھایا عزت خدمت کی تھی بادشاہ صاحب فرمان لگا حکیم فکیر اللہ اللہ کل میری خلبت چاہیے مریض میونی چاہیے کوئی بھی نہ ہو تنہائی مل گئی اللہ دا فقیر نبل فل نبل پھڑ لی جڑا بیماری چور لا طریقہ وے اج کل چور لب رکھشو چور لبنے جیری دلچ کو ہی یہ ہوماری ہے تو ہو ہاتھ رکھ کے شہرا شروع کر دے فلانا شہر فلانا شہر فلانا شہر یہ کریں پہنچ گیا گل کر سکتی اللہ کی فلانا بندہ فلانا آگا بلا فکر کوئی قابل بلا لیا سامنے بٹھا بعد دن اٹھنی دن شروع ہو گئی تیار نے گیا دا دجا داریا دل پیار حقیقی نہیں خواہش والی جمال ووٹا دے دیا چھٹیاں نہیں لگ جائیں لگیا ساری رات کر سک گیا رونا ہے جسم آب تاب ساری جان لڑی دا پیار جڑا ہے ٹوٹنا شروع ہو گیا نفرت الفت نفرت بدلنے شروع ہو گئی کیونکہ حقیقی ہے حقیقی پیار بلال وی ہوں مرید دا پیار جدو کامل پہ فکیر نے دل توڑنا سی ات نفرت بدل گئی وہ فوج ہو گیا شان مل گئی جی ہزر چلو سب کی سی جیڑا چور جل چوری فری جیسی سی چور کی سزا آئی سی کہ ہی مالک اپنے لیا ہوا پیالہ لے لکھا جیوا ہوں کی کریئے تو قانون ہے جل پیالہ لبا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 جی انہوں نے اپنے برادری پرانے زمانے کی گل پہ نو پار کو بھی شخص دا حکیم نے مار دن دل ٹھٹ گیا بادشاہ بھی خدمت گئی بادشاہ اٹھنا شروع ہو گیا صحیح ہو گیا بادشاہ سہی سارا جگہ بادشاہ سہ سارا جگ مولا رام نے دتی مثال حقیقت سمجھاؤ فرماند نے روح بادشاہ اقل لے کا شکار شکار کردہ رب و شریف کدھر تھکے کھا پھر شکار کرتے سالے عشک کی دولت نکار کرش کوئی اکڑتے کیوں جو کچھ میرا عشق تے دردتے جو کچھ میرے اندر یہ سارے منسوبی اگے اگر اکل نہ دل بچارا اپنے کمال نہیں بخا سکتا نہ پا ہے دل آشیش ہوا اکل اکل گوا شیش ہو گیا نفس خواہشاں منگ لے لفظ کا چسا دے لائے اکلے پہ عاشق ہوئے نفس آخ لے چلو نفس آخ لے اقل میرا راہ پر بنے تاکہ مینو لستا لب لب کے دے روح آخ ہے نہ اکلا تیری مہربانی لاؤنی مل جا تاکہ میں اس, اس لب اکلبی توجہ ہوں جدو مرشد کامل فقیر مل جائے جی فکیل ادھورا ہو سکے اکل بھی لاؤنی تروڑا نچنا کام ہو جائے اس بعد بادشاہی مر جاوے گا جدو کامل مرشی نظر پہ وہ اپنی بھی گاہ مبارک نال فیل ہے اکڑ بندے نفس ٹوٹ جاتی ہے الٹا لسٹا مکھا والے لگ گئے حضرت پلان لانگ درد سوچ مصیبت لگ اس رب اللہ خاکیم شک شک دل اپنے نفس ہو جی اکل نو اپنے پچھ لب دنیا باس پہ جی دل بادشاہ کامیاب ہو پھر دنیا کی بجائے دل کا بادشاہ اپنا دل بیٹھانے کے بیٹھا گیا جگہ جاڑے دل میں اجاڑا گدی بھی گوارا کر आंख दिल का लेना लूं मुंह का You got it. دل بھی اوپے لوگ بھی جگ کے بچوں سے جنگل سے ہو جائے جی ہوں نبی وارث مجروب نبی کوئی بھی نہیں <تصفيق> <تصفح> دل تے اکل بندیاں نہ ہی نہیں کلا حاصل <shopping> <Kazutoları> <medication> دل گٹھا نال جینے دو گھٹاں کا فاصلہ جہاں بچوتر فاس میں سارے سوال ندیا مند مجھے حکیم تبیا نشان حکیم بوجی سے ہو جائے ارے بھائی رجوع انسان کی منزل اکل نہیں دل تو بھائی دل کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے سمجھ لیا ہے لیکن دے تعلیم جو زخمی ہے زکی ہے نبی ان کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے کس کے ساتھ نگاہ کے ساتھ بلیہ محمول کتاب اول <وَالْحِكْمَة> کتاب و حکمت ان کو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے کتاب کو حکمت سکھانا یہ اور ہے اور دل کو صاف کرنا اور عقل صاف ہو گئی کتاب کو سوچنا ہو عقل صاف کر دو جب کوئی ہو نہیں ہوگا یہ بندہ ہوگا ਅਕਲ ਸਿੱਧੀ ਰਵੇ ਮਿਲ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਲ ਸਿੱਧੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਗ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਅਕਲ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ہم دے خواہش نفس کی پوری ہو دل پچ جائے جی وہ مجھا جو تبھی دل اجڑ جائے بادشاہ چند وزیر کو قدمیا سے نوازنے مدد کے واسطے میرا یہ جگڑا دول کیتے ہے راج میں بادشاہ بد دعہ بنت عقل نے اللہ اکبر سو کئی راج ایسے چیڑ والا گیان ہونے کے بعد چھٹیں گے سنگان توجہ ہے ہاں ہاں ہاں ہاں خیر اللہ تعالی نے کل ایسا کرتا ہے مولا حسین چنی حسین وغیرہ نہیںرال سجنا درخت اور نبی لفتوں کی وراثت لین سی نبی علم کی وراثت لین سوکھے نبی یہ کہہ دیا چلو تو مل جیشک میں پہاڑ دل کہ میں پاڑاس نہیں اپنا آیار ہے سو بھی بنا لیتی ہے اپنے آیار ہے بنا لے نہ مطلب عشق سارے مکاری نہیں کرنے ٹیڈی کر دے مبارک یا تجلی یہ تو بہت لفظوں میں کیا بات دلاتا ہے یار بھی ان بازی بازی والا ج کھے بہلی روار ایار ہے موقع رنگ بازے صفی بنے بڑا کمفر بگلے کل مچھی کر کوڑا بروھا کر دوجو ہاں اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے کدی ویکھیا موقع تے روپ بٹاوا گے صرف یار جنوبی روپ بٹایا ملنے روپ بٹا سکیں اپنے چوتے بنا روپ بٹا گے اکلاتے ان فکیر نو کی میرے مل جائے تو سونا بن جاتا آہ... आ... आ... بہت کٹ ہوں خالی رب جی مرضی اپنی نباوے گا لیکن تیرے احسان پہ کرد ہے نبی محفوظ کر کے درجیات توجہ حکیم بنے بندہ ہر درجے کو ہر درجے کو اس کے مرتبے میں رکھ کر می ہر طبقے کو اس کے درجے میں رہ کر مانے لیکن اتنا یہ ای مطلب نہیں کہ بے وکوف بڑھ کے اہل بیٹھی محبت سہزادہ گستاف کی میں مرتا ہے کوئی سہزادی محبت ہے اہل پیر کا گستاف مرتا ہے ارے بھائی محبت کا یہ تقاضہ نہیں کہ توہید اور گستافی پیدا ہو جائے ہاں محبت کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک وہ اس کے مرد لب جائے ہر کسی جی تین آشق لب گیا تو فکیر لب گئے اللہ والا عشق والا درد والا سور والا دنیا جنت آئی دوسرے لب جان تین ہو جان پھر تبھی کامل بار شمارو پورا ڈنڈ لا دیتا گلے تو اچھلا اچلا جہان جان थले तू अपनी खोपड़ी चार मसले रख के थले कुछ भी नहीं तो बेवकूफी इस वास्ते नोना ये रंग भी रख दिया रंग भी रख दिया इधर उतला लाके थले जहान तो आठ बेटी बैठा है अल्लाह दे बंद सदके जावा जो दिल के जहान चल जाए ना बंदा نو موضوع جڑ جانے پیچھے پی جا پھر پکڑ چاہیے مطلب یہ نکلیا میں مقصد واسطے شروع کرتا ان شاء اللہ تل دیا ہوا یہ اص فکی نال بہتر پیار کر بابا بیٹھا سی بابے میلا ہی لگا <laughs> جی چیٹ بہ دیا سا سکیا ہو سکتا دہائی گزار بلائیاں اکل والا جی نہ گزارے فکیر اتنے مہینہ دہی گزار کے اکل والے ٹھیک اللہ انہیں دل والے کا سب کا غلام رکھ کے قیامت خیال دن گلامی چار